Reacția României după atacul SUA în Siria. Klaus Iohannis, Suntem solidari cu partenerii notri. Condamnăm folosirea armelor chimice. România reacționează după atacul masiv al coaliei conduse de Statele Unite ale Americii asupra Siriei după acuzațiile de folosire a armelor chimice împotriva civililor în suburbiile Damascului controlate până acum câteva zile de rebelii care luptă împotriva regimului lui Bashar al-Assad. -Al Sondaj curs. Traficul în bucure, subliniere T, -i, subliniere I, principalele ora subliniere cum folosesc românii mijloacele de transport în comun, subliniere I, mai subliniere, Inile personale. Prin vocea președintelui României, Claus Iohannis, România condamnă folosirea armelor chimice, și anunță este alături de partenerii strategici. România reiterează condamnarea cu privire la utilizarea armelor chimice în Liez Siria, care nu este deloc justificat. Suntem solidari cu acțiunile partenerilor notri strategici. A scris președintele Claus Iohannis pe Twitter. România reiterată Sips Condemnation of Dauze of Chemicals upon Singles Siria, fichis beyond any justification. Pe stand din Solidarity Vida action of Strategic Partners. Klaus Iohannis, Klaus Iohannis, April 14, 2018.